Då får du helt enkelt tänka så här: Vilken information skulle min läsare behöva för att hitta den här källan som jag använder? Sök, värdera och referera vetenskapligt. Del 5 av 6: Texten och referensen: råd från Studie- och Språkverkstan. Kanske är det så att du som student då och då känner dig liten i sammanhanget och därför ska vi i det här avsnittet fokusera på vad studenten tar vägen i den vetenskapliga texten. Hur det syns och medverkar du i det vetenskapliga sammanhanget som du ingår i? Faktum är att alla studenter deltar mer än de tror i sitt akademiska arbete. Inte minst i alla de vetenskapliga texter som produceras i form av uppsatser, hemtentor och annat där samtalet mellan forskare och studenter syns i texten. Ja, i vetenskapliga sammanhang är texten väldigt central och utgör själva formen för samtalet mellan forskare. För det är i texten som forskare visar sina undersökningsresultat för andra forskare inom forskningsfältet. Och där ställer de sina resultat i förhållande till tidigare forskning genom att referera till dem. På så sätt pågår hela tiden ett samtal inom vetenskapliga discipliner. Och som student deltar du i det här sammanhanget när du bidrar med utvalda referat i din text. Just att delta i forskningssamtalet är väldigt viktigt och Karin Dahl som är pedagog på Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet arbetar dagligen med att ge råd till skrivande studenter som behöver träna på att referera och väva samman vetenskapliga texter till sin egen vetenskapliga röst. Du kanske inte gör en egen undersökning? Du kanske inte har ett resultat i vetenskaplig bemärkelse att presentera förrän du gör en uppsats på avancerad nivå. Men du deltar i det här samtalet genom vad du väljer ut som intressant, vad du använder som stöd i ditt resonemang, vad du väljer bort att inte lyfta fram. Du deltar genom att foga in de här rösterna, forskarrösterna, i ditt eget resonemang utifrån vad just du vill visa. Och det är relevant oavsett hur stor eller liten uppgift du har. Om vi tar och tittar närmare på ett bearbetat exempel från en student så kan vi se olika referenser i texten som studenten valt. Tillsammans bildar studenten en väv av alla de här olika forskarrösterna genom att referera till dem och på så sätt låta forskarna träda fram i studentens text. Och för att synliggöra de olika rösterna har vi färglagt de fyra olika referenserna i det bearbetade studentexemplet med röd, grön, blå och orange färg. Och så ser vi också tydligt hur studenten själv deltar med sin röst i den svarta texten. Och det kan man ju tycka inte är så jättemycket eh, bidrag. Men studenten motiverar faktiskt sitt val av arbetssätt noga och visar vad som ingår i det. Varför det på olika sätt är ett gott arbetssätt. Att det stöds av forskning och i läroplanen. Och här har jag eh, tagit med lite mer och gjort det svart eh, i fetmarkering. Referatmarkörerna menar och anser. Mm. Där hörs nämligen studentens röst också. Och så har jag markerat orden dessutom och stöds även. För de visar tydligt på att studenten har värderat källorna och kommit till den här slutsatsen att de underbygger studentens resonemang. När vi refererar behöver vi ju tydligt signalera och skilja mellan när det är en källa som talar och när vi själva som skribenter talar. Och då använder vi oss av referatmarkörer. Det finns många olika slags referatmarkörer och om du inte brukar titta efter sådana när du läser texter så kan du prova att gå ifrån själva informationen och kunskapen i texten och istället lyfta blicken och se efter hur texten är skriven. Få tag på själva textens form genom att fråga dig hur forskningen presenteras i artikeln. Vilka referatmarkörer används och hur vävs källorna in i textens resonemang? Här har Karin tagit fram olika exempel på referatmarkörer som du kan använda dig av i dina referat. Men, det är viktigt att uppmärksamma att de har lite olika valörer. De kan vara mer eller mindre neutrala och av mer eller mindre formell karaktär. Menar är exempel på en neutral referatmarkör. Eh, påstår, tycker tror, signalerar eh, att vi inte riktigt är säkra på att vår källa är trovärdig. Vi ifrågasätter den lite grann. Tycker och kanske också tror är inte särskilt vanligt i vetenskaplig text. Det bryter lite mot den vetenskapliga stilen, eller hur? Hävdar och betonar... Understryker visar att källan vi använder argumenterar, kanske ställer sig i motsats till något eller någon. De är starkare referatmarkörer än menar. Så välj referatmarkör med omsorg. Och det kan vara bättre att upprepa en neutral referatmarkör än att använda en värderande referatmarkör som blir missvisande. Så det kan man vara uppmärksam på. Men vad är då ett referat? Jo, det är en redogörelse för vad någon annan sagt eller skrivit och betyder att du sammanfattar vad någon annan skrivit med dina egna ord. Och ett välskrivet referat visar ju att du har förstått originalkällan och använder den i ditt egna syfte. Men hur gör du då för att ditt referat ska bli bra, där din egen röst finns med? Först av allt måste du börja med att läsa originaltexten. Om du börjar ska använda dig av några meningar i texten så är det bra att läsa hela delen ändå för att få en helhetsförståelse över innehållet. Och så antecknar du lite stödord parallellt. Innan du sedan stänger boken kan det vara bra att göra klart för dig själv att du har förstått texten. Efter det är det dags att sammanställa informationen. Pröva gärna att göra det i ett annat format än i löpande text, till exempel i en tankekarta, mindmap. I en mindmap kan du arbeta med olika synonymer för att hitta alternativa ord och formuleringar. Du kan arbeta med struktur, till exempel att börja med att sammanställa det din källa avslutar med och så vidare. När du är klar med din tankekarta, kan du skriva ditt referat, där du uttrycker dig med egna ord för att visa hur du har förstått originaltexten. Sist av allt så stämmer du av ditt referat mot originaltexten. Det finns olika sätt att hänvisa till källor. Hänvisningen kan bestå av en parentes som innehåller författarens efternamn och utgivningsår, kanske sidnummer, det är lite olika. Det brukar vara Harvard eller APA som har de här parenteserna i löptexten. Precis som i studentexemplet vi såg tidigare. Men källhänvisningar kan också göras genom en liten siffra, en not, som är Oxford-systemet eller Vancouver. Så olika discipliner och institutioner använder olika sådana här system. Så du som student kanske kommer att behöva skifta system beroende på att du går ifrån en institution till en annan. Och då behöver du anpassa hur du hänvisar till källor efter den traditionens som råder där. Och det är viktigt att man gör det här med noggrannhet. Ja, så hur gör man det här exakt då? Jo, först och främst så ska du använda institutionens guide eller mall eller rekommendationer. Och sen kan det faktiskt vara så att det inte riktigt räcker. Det här som jag har gjort står inte där. Och då får man söka sig utanför det och följa systemet som institutionen har rekommenderat. Men kanske leta ute på nätet efter andra guider eller mallar inom det här systemet. Och om du kanske inte lyckas då heller, då får du helt enkelt tänka så här. Vilken information skulle min läsare behöva för att hitta den här källan som jag använder? Var noggrann med det här. Det är grundläggande för det vetenskapliga skrivandet. För det vetenskapliga samtal som förs i de här texterna. Att hantverket kring källhänvisningen fungerar. Du servar också din, din läsare med det här eh, så det är viktigt liksom att du gör det här på ett bra sätt eh, och du ger ju äran till den som har eh, tagit fram det här materialet och det är viktigt också när vi eh, hänvisar. Och ibland kan det till och med vara så här att det du har valt ut att använda, det skickar signaler på hur du positionerar dig inom ett forskningsfält och inte. Om du vill utveckla ditt skrivande kan du boka en tid för individuell texthandledning med Karin Dahl och hennes kollegor på Studio Språkverkstan. De läser då delar av din text och ger dig sedan råd vad du kan göra för att förbättra texten på olika nivåer, såsom läsartilltal, strukturen, den röda tråden, med mera. För bokning, ytterligare tips och mer information så kan du besöka deras webbsida, su.se-sprakverkstaden. I vårt sjätte och sista avsnitt får du tips om bibliotekets sökhandledning och hur du kan fördjupa dina kunskaper i att söka, värdera och referera vetenskapligt.